Ultima or, eful dna ploieti, audiat la inspecția judiciară. Eful dna ploieti, Lucian, s-a prezentat, miercuri dimineață, la sediul inspecției judiciare pentru a da explica idu după dezvluirile lui Vlad Cosma. Inspecția judiciară a dispus începerea cercetării disciplinare a procurorului subliniere F al Direcției Naționale Anticorupție Ploie subliniere T. Lucia Nonea, după plângerea lui Vlad Cosma. Pe rolul inspecției judiciare au fost identificate 10 lucruri, în etapa verificărilor prealabile, Având ca obiect activitatea sau conduit procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploie Sublinieră Apreciind ce există indiciile sevâr subliniere unor abateri disciplinare, inspectorii judiciari au dispus într-o lucrare începerea cercetării disciplinare fac de procurorii Lucian Gabrielonea, Alfred Savu subliniere linierei Mircea Negulescu. La finalizarea cercetării disciplinare, în funcție de rezultatul verificrilor, inspectorii judiciari pot dispune fie admiterea sesizării, prin exercitarea acțiunii disciplinare sublinierei, sesizarea secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, fie respingerea sesizării în cazul în care se constată ce nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii disciplinare, conform sursei citate.